السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء اليوم ان شاء الله في السوق ديال السمارة غننقلوا لكم الاثمنة ديال المواشي بسم الله شكرا على الله شريف السلام عليكم السلام عليكم كيداير بخير لاباس عليك تمام الله يبارك فيك هذا خويا عطاونا 18 قال مصطفى عطاونا 13 الخير موجود الحمد لله الخير موجود تبارك الله الخير موجود عطاونا 13 ريال في العطوله اي حنا قطعناه 14 كاع صغار كلشي شباب كلشي واقف في وامو كلشي ما شي وحده اللي مطيحه ما كاينه كل خير موجود الحمد لله والعلف غالي شويه ولكن شي باس ما كين. اش غادي دير بنادم راه غادي يعمل وقت اش غادي يدير بنادم راه غا الصبر وصافي. الله لما هو اللي كاين. هاد الشي اللي عطا الله لما صبرتي ما كاين والو. هاد الشي اللي عطا الله هو هذا ولد عدو هو. أي الله يحفظك الله يكرمك <تصفيق> الله يعطيك الخير. فينا هو عومار؟ أراهومار. كيداير بخير؟ هاني لوقت كلشي بخير؟ الحمد لله. الله يجعل البركة. السوق مازال ما كاين مليح. الملح المليح مازال آه ما, ما كاين. ولكن باغي يدخل المليح ضرك هاد السيمانة. الله آية أه يا مولانا يا شيء ديال الله أه يلا بعثهم هذوك يلا بعثهم هذوك هذوك مشاو ب 17 لوحدة 34 باش مشاو هذيك 34 باش مشاو هذوك جوجات أه لا ألف لا لا لا لا لا لا لا هادو اسيدي عاثينهم 10000 ريال 10000 للوحده ها <تصفيق> هي 500 درهم ها هي الغنم الغنم يلا باغي الغنم يدخل ها يلا, <تصفيق> <ده> آه. <تصفيق> آه. يلا دروك بيجي من داك من الداخل داك من الزيانه آه. مزيانه لكن... ولكن, ولكن على 50000 60000 والفوق يج. اه 3000 درهم اه, آه. آه. لا ما لازمش 3000 درهم والله لا هذا ما عندنا يعني ما نديرو بيه حنا ما ما بدا غرض هو يسوى هذا 22000 22000 ياكل الله يسهل عليه <أيه. تو بغيت شريتي وتشريتي مازال ما شريتيش وتشريتي هذا عاطي شحال هذا هذا كاع 34 و صح بغاش ما بغاش يبيع شوموا صاحبي الناس كي راك الناس كي اكثر بشاد منك والله اكينا شي هنا الناس كاين الناس كيدخلوا آه لا لا 22 عطيه المولى هذا لا لا دروك 22 لعات المولة هدك أكسيكين في السوق لنا الله <أرحمني> 22, <متصفيق> 22. المولة المولة <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> شوف كاين الناس اللي عندك و في دارات هذا ياك الناس قالك الناس شنو كيبغيو يدخلو الثمن ديال بهيم شحال دايرين شحال هذا باش السوق كي داير وأنت عليهم ثاني حشومة واحد شوف بس لك راه كاين كاين عيد المسكين شوف الكذوب كاينه 73 كاينه 30 و والله يهدي الله يهدي الله يهدي الله اليوم هذا هذاك تكل على 16 22 اللي جابها الله 16 لا لا تاع معاه هذاك الله يربحك اثنين وعشرين الله يربحك منين وعشرين ستاش لا ما زيد واحد 100 درهم. ما ما وعلك لامان طقاك وعلك لامان أنا, أنا, أنا, انا كل شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء وادينا يجعل البركه هاديك ما مدي مديالي هادي ديالي جد هذاك شو ما ديالي شمالك ديالك جوج هادو هنا ها هما ها. ها ما عطاو 14 يا وجيو اللي عطى الله هو هذاك بغيت نكسب بغيت غير نكسب وهذه هي الكسبه هادو انا بغيت نكسب لا لا العيد والله الا ديال الكسيبة هادو الله يسخر لك انا بغيت الكسبه 30 <تصفيق> ريال الله ب ما انا إذا كنا كنقولو شي 14 سير كي قلت لك أها ما خدمش لك واش لك يا العيد هذا ديال الدراوش عندك لبن <تضحك> <تضحك> <الفتيور تضحك> والابقار <تضحك> <عنا> <تضحك> ها هو هو عام عام والو عليك ديماطا. درهم آه ولا؟ أو صافي آه. الله الله فك فك فك فك, اه. فك فك فك فك آه. فك, فك, فك, حاجة. فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك زوينين بهذا ان تاع دوك راهم خير واش زوينين يا وليدي باه لا ما هذا زوين الله بصريك. بصيحا. يا ايه الحاج بخير بخير بخير بخير بخير صحيح السي فين غبرتي يا اخويا؟ مع الوقت مشيتي تسوقتي؟ اييه 10 ايام اه مع الوقت الله يحفظك الله يبارك فيك بخير الحمد لله تسوقتي؟ تسوقت؟ اييه مازال ماجدين مازال ان شاء الله السيمانه كاينه السلعه كاينه السلعه هادو سيدي عطاونا فيهم 11 حداعش 11 ومو هادي ها هي ها هي 11 وخمسين 550 550 درهم السلعه <تصفيق> موجوده العلف غالي <تصفيق> هادو هادو هذا هذا هادو عطاوهم 10 عشرة جوجه حلو اللي فيه السكور اللي فيه. مهبات مهبات مهبات مش علاني انا كنهل نولد نولد بعشره كل المعز كل المعز شحال هذه الخير هاد شحال 500 درهم 500 والمليح مليح المعز مليح وكل كل ما نبيعوه بها طاو على غيرك لا 500 درهم عاطينا عشرة جماله لا غير <تصفح> <تصفح> لا هو ما ماز كله زين، كل, كل شيء عيد كل شيء كل شي يشرب. لا على مسكين. إيوه إيوه إيوه لا اله الا إيوه الله. سير إيوه الله يجيب شي الله, الله يرحم الميتين. آمين. كيداير واحد المصطفى يا عبد الله، يا عبد الله، عبد الله، يا عبد الله، الله،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 هذا خمسمية درهم ولا ما تخاف قام النومات. ماذا والله. تي سير اسيدي هذا كله ثمنه اخويا كله 17 ولا 18 كاين 17 18 حاول ليا تا هي مازال مازال يبدا ان شاء الله هو موجود ها غالي غالي إذا قلتي آخر ثمن ديالهم كاع كاين الله يا شتى هذا كاع زعما كيسمع جديد كاي كاين الثمن كاين الثمن نقص من <دلنا> الثمن <تصفيق> ديال كذاك مولاه بحال ديالنا حتى هو و تغليمره راه ديال محمد <تصفيق> عندك كان عندك كان عندي تا، كان عندي الله يعمر لهم الدار الله يرحم له امين يا ربي الله يرحمنا الله يرحمنا أيه. دور لينا طول هذاك الراجل راه هذاك محمد محمد صاحبي محمد صاحبي صح كافن بالو شيء، صور حيماني جاي نصور حينا واحد هذا كاين كاين الإبل والأبقار م. والأغنام فيها الماعز وفيها الغنم فرفر فرفر شد شد شد شد شد شد شد ديالو هذا ديال لا لا مخلط بجوج هادو مخلطها قمح ما ما منين هتبن... ها هو وقمح مخلطين ثلاثه خايش عامر يعني. صورني نصورك من عاود واش دي لي شي خنشاجي لا دي علفو دي التمم الخيل العلف دي العلف ها اش داير في السن هذا العود هذا؟ ها ها في السن؟ رباعي رباعي قلتها لي انا شوف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف ما الكلمه والو مليح يا سيدي اه تعال تعال تعال تعال هو وجهي هو حل حل حل دا. يا الله <تصفيق> <حت مجعت باخر. تصفيق> <ما سيارك>. <تصفيق> لا لا سير راه مزير عامر ما هو ها ها ها ها بيض يا حليب حليب ها ها ها اه اه اه اه اه غادي سوبيدي محمد ما عمرو بيه ها خاص محمد السوق السوق را الخير مرحبا الله والبال ها البال داخل لا هذا هذا البال تي دري استا لا لا, أو أو لا خمسه من إيه طيب. هي كلشي منخلا شمنضر كاع كلشي ديق بزاف كيخلطو مع اي حاجه معاها اي حاجه معاها يقولوا دابا هادقيق شويه كيدير شويه على الفناقص على الفناقص الدقيق اه العلف هو اللي يكون ديال درا ما دي دي والو. دي ما كيهمش ما غي... الناس اللي ما هم اللي آه. ناقص يومين في فريغو ويخنز. سبحان الله وراني غير العلف ناقص معمر دقيقه انا لف باين فم... لا دياله والله تا ناقص بحال بحال داكشي ناقص اللي ها هو هو في يفطر يفطر هو العود ديالو لا <تصفيق> يفطر العود دابا هو ها مرحبا مرحبا 8 13800 22 مرقد مرقد يشري عندي 13800 130000 و 800 كاينه 13 و, و 800 لا ما كديت 13 و 800 كاينه لا ما مخلطه والو مرقد واحد إيه مرقد واحد خيط واحد <تصفيق> 22 رحله خيط, خيط واحد خيط واحد كامله يلاه اسالك يلاه باسطا صافي مليح ولا مليح تبارك الله شوف 13 و 800 على غيرك كاينه 12 100 12 وليش تقلب هكا ها ما ويش نخلطه مع البهيم منعزلوه ما كت سجشه كذا كتمشي بحالك بحالك إحنا آه. في آخر ثمن ديالها شحال الوحدة ها للرأس 15 اه ورخي تبارك الله الله يبارك عيد معيدة عيد مخير غير كتبانش كاين سمونيه كاين لا الشحم كاين مليح باقاك فاجل والسركام سن الحليب كامله كامله كام كامله كامله سن الحليب كامله من الطرف كلشي غير الناس مهم والله ما بغا يشريو مازال برا لور لور ما مليح برك الله سر شحال تا قلتي ياس شحال 800 800 8000 و ريال درهم ماشي شي حاجه اللي 25 سنت شحال شوهشي طالعه ثلاثيه راه قال لك هو 8500 طالعه زينت بارك الله زينت بارك خير الله بارك الله باش كيدل دابا هكاك وكنحلقوا عليها باش تكبال بحال الخروف وهي وي وي ولا ما وي وي وي وي ولكن غادي العيد كيفاش الطريقة؟ وريني الطريقه النمره الطريقه الطريقه ما الخروف ياك يا فوقت لا بغيتي مليح لا, لا, لا غالطريقه ديال التقلاب يعني تقلب الخروف ياك عبد المالك كيفاش سر الخروف على حسابه ياك خيمه بين وخروفه وجي خروفه ولكن نتفرفهمها نعجه الله كسيبه موجود يا, الله يا كيك عندك مرحبا. شاء الله مرحبا هذاك <تصفيق> الشيء آه اللي كاين اخويا آه ترى ترى معروف بالمليح والله داك الشيء اللي الله لا الله يحفظك اخو هشام الله يحفظك وهنا مشاهدينا الاعزاء كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا وكنشكركم جميعا الفرجه ممتعه ونشكر اصحاب السوق جميعا والى فيديو قادم ان شاء الله